היי hey, חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם ניגונים, תווים צלילים, וכאן כולנו חברים <שמע> אני דרור עמי, זה הכל וזהו שמי השירים הם אולמי, שר לכם ולעצמי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 That you don't need to know. That everything will be fine. 'Cause there's a friend. 'Cause there's a friend. If you want to be a friend, if you need a friend, I can be your friend. מי פיה אחד סוחקים זה להזה הם יקרים אם יש לך חבר אתה לא צריח יותר הכל כבר הסתדר כי יש לך חבר כי יש לך חבר We capture, capture him. The eagle don't miss him. I'm flying for the best. So happy we're not suffim. We're flying like seagulls. We're flying in the sky. Wow, buddy! These are the boys who sing kiyot, zerglusht, sakiot. They dance in the park, they play in the park. They know how to play the banjo. They know how to play All. All. שמיים All. All. All. All. All. All. לאחור, All. לפנים, All. All. All. All. All. All. All. עולם גדול קורא לך לגדול אתה יכול יכול כמעט הכל עולם גדול קורא לך לגדול ימים, החול, סיבוב הכל עולם גדול federal שמה עם חול ככה בעביר נשאיר בכל קפיצה לאחור, קפיצה לפנים חיוך Chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, חיוך chai, chai, chai, chai, יפים chai, chai, יפים chai, chai, chai, chai, Cadim alulu, bo nelechel, tacharut hashirim. If I feel the touch, I shake off the dust. If I see a shadow, a shadow is far from me. I don't want to be a תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר בכל אז נעים לכן אתה ברור והשביל כבר לא ברור אם קבוי והאושר לא מצוי אז תתגל תוך ליבך אל האור בתוכך יאללה אז כל בהיר ואיתו יצא השיר שיר שיר שיר אל תפסיק לשיר תגלה את הכל ותפיצור בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאיר אז נעים להכיר שיר, שיר, שיר אל תפסיק <לשיר, לשיר. תגלה <עיר> את הכל בהיר שיר בכל גם אתה יכול להאיר <עיר> אז <נעים להכיר. עיר> אל תפסיק <עיר> לשיר You say how you're saying it, you say how you're saying it, you say how you're saying it, you say how you're saying יש יום רגיל של חול, ויום של חג גדול יש יום גשום אפור. ויום מלא באור. יש יום שמנסים ויום שמצליחים. כל יום מביא אותו דברים מיוחדים. יום אחד נגמר מהר, יום אחר לאטובר. יש יום של חברים, ויום עם ההורים. יש יום שמתחילים ויום שמסיימים. בעולם הזה יש כל מיני ימים. כל יום השורש ואיר השולך בפסיקות. כל יום הרוח מלטפת ציבורים שערות. אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט רוצים זה יום כל כך שמח, אולי לך לנאר זה היום שלי, זה היום שלי זה היום שלי, זה היום שלי זה היום שלי,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 Young shabong, aha, young shabong, aha, young shabong, you're shabong, you're shabong, you're shabong, you're shabong, תנהדקל פרישח ונחמד בחשבן ירד יורד ועל גגי רקעד וכיסלב נגיס אופיה בטבת פרד ובשבד חמה הפציע ליום אחד באדר על אני חורך מן הפרדסים וניסל ובחורך כל החרבשים באיור הכל צמח ובסיבן נפגיל בתמוז ואף שמחנו אחר קצים בואו נשאיר לסתיו זה הטפור הכי מדבש זה הנעיל שהוא חדש זה נחליאלי שעבר זו השלכת שבחוץ זה הטפוס שעוד חמוץ זה רק הסתיו ששוב חזר <ש> <כשהקרץ> <ש> We are the ones Braki mure amim. Braki כי שתו על צי, אז יודעים, אז יודעים שeba אביו, שeba אביו, אז יודעים שeba אביו, אז יודעים, אז יודעים לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת ולבי ציפות וישלך לבנס לבדלך חלפו חלפו בי אף גם שפת הדרוי סמידה סיבנת Aha, שלום לכם ילדים, כאן בח הטבח. בתי אליכם הישר מהמטבח. והיום נלמד משהו מיוחד. נלמד לבשל שיר שיר ליצור שירים, יש דברים חשובים, חביבים וטובים. מילים, חרוזים, בנגינה ומקצב. זה הזמן לגלות. אז הקשיבו עכשיו. linie cho A matli kot mat O la mit ko a kocharko mapsikot En bana wie wat nicht pat be Be ha matzri wenn Ma ki wieme cha Mangi no Ofo la ga Be ממציאים <חל> חרוזים, טפוזים שזרזים, ארגזים ברווזים ילדים שקופצים לא רוצים חמוצים <חל> חפצים, נוצצים, מקפיצים, עציצים המקצב מגלי את תדבות של השיר, לפעמים הוא איתי, לפעמים הוא מהיר אם מוגדים מגלים את הקצב מהר, איזה כיף להרגיש שהכל <חל> מתחבר <חל> בעולם ننغي نورت ليبي كريستوفر الحقيقه وعلام שמה שהוא חסר לי וניפה עצוב לי בתוך הלב עמוק אז אני נזכר לי בכל מה שיקר לי וככה אני שר לי מה שהוא מתוק יש דברים שעושים אותי שמח.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 זה גם כיף להיות בשתיים נסתכל על השמיים הוא כבר לא נרגיש רחוק אז אם בפנים שגיד לי זה בוודאי בגלל שיש לי גם מישהו שגורם לי לסמוח ולצחוק כי יש דברים שעושים Dim sum for me, day and night we're going to be rich. We're gonna live a dream, we're gonna have some fun. A rich man with משהו חסר לו וטיפה עצוב לו אני בא אליו קרוב הוא מיד מזכיר לו איזה עולם יפה פה וככה אני שרום על כל מה שעושה לי טוב. יש דברים שעושים אותי שמח. כמו אנמי ופרח שבורח אבארים מאור השמש יש שתי קודות על הירח נבשים על הפנים יש דברים כל כך יפים דברים קטנים שעושים אותי שמח זה מה שאת פתח זה עושה אותי שמח זה מה שедה לא דברים קני שאסימו תסבב.